يا صايل يا هالي يا هالي يا هالي يا هالي يا هالي يا اليوم راهو درني يا صايل وحشك بكيني كل يتذكر وكلمة تبا يا قلبي يفي يا عطامة يا بابا يا بابا يا بابا بلديك الدنيا غابا يا بابا خويا يا بابا يا بابا ويا بابا بويا ويا بابا بابا ويا بابا بويا ويا بابا لبيك الدنيا غابة ويا بابا خويا لقد في سبيلي وعلمني صار باهم قلت كنسيتا يا فضا جمال ها بك غريب أوريك لي حدياني كختي تنين يا فلاتك رباني لك هنروف العمي معنا متل ما خليتنا على رجل وزيتنا ويا بابا بابا نقولك الصح تموتك شوكيتنا